Σαν φίλο, τα σύνεπα θα γίνω αγέννη. Τα φέτο στον δρόμο σου θα γίνω αστέρη. Για πάλι τα πόβρα τα καίμο θα μου φέρει. Να μείνω στον δρόμο σου να γίνω φωτιά. Να βιώσω τα σύνεπα. Να διώξω τα σύνεφα θα γίνω αγέρι, να φαίγω στον δρόμο σου θα γίνω αστέρι και αν πάλι το πόκρατο καημό θα βουθέρω, τα, καημώ, τα βουθέρα, μείνω στον δρόμο σου να γίνω φωτιά Μείνω στον δρόμο σου να γίνω φωνιά Να τα ψήνεφα θα γίνω αγέρι Να φύγω στον